Сьогодні у випуску. Медпункт, їдальня, дитяча кімната, душові та пральні. В Оріхові – новий пункт незламності. Війці Запорізької тероборони навчаються використовувати нову для себе зброю. Збирають гроші, в'яжуть шкарпетки та квасять капусту. Сусіди-пенсіонери об'єднались всією вулицею, аби допомагати військовим. Медпункт, їдальня, дитяча кімната та зона відпочинку – це новий пункт незглавності в Оріхові, що у 6 кілометрах від лінії фронту. Тут встановлені і душові кабіни, є повний набір засобів гігієни. Також є пральні, куди люди щодня приносять свої речі. Людмила Сойчева каже, дуже зручно, бо в місті немає ані води, ані електроенергії, тож якісно випрати речі складно саме от ми самі стираємо. А отисі якщо... таке дрібне. Ми самі перемо. А от якщо велике ковдра або підковдра, ми тут дивлюсь і купаються люди. Бачите, скільки в нас стоїть неможливо все за один день. Перепрати 12 чоловік, 15 у день ми обстіруємо, і отак приходять, забирають, інші приносять.» З 11 до 2 години дня тут працює їдальня з гарячими обідами. Щодня приходять понад 100 людей, каже волонтерка центру Світлана Ромашко. «Вони все, я кожен день більше, більше приходять, ну люди доволі, слава Богу. Діточки, бабушки приходять, то кормимо їх, щоб ухитити.» Коли не працює їдання, перекусити люди можуть у кімнаті відпочинку. Не всіх є світло, не всіх є умови. Навіть даже з утра поїсти гарячі, да навіть випити гарячий чай. І тому в 8 часу у нас уже починаються перші люди, які йдуть, хочуть гарячого чаю, кофі, гарячого віну. Дитяча кімната в пункті незламності облаштована проектором, екраном, вайфаєм, столами та іграшками, зазначає заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич. Вчора була мама з. Дитками, це маленька зовсім дитина річна і дівчинка 12 років. Маленька у нас тут і спала, і, а старша навчалася, бо в неї вона розповідала, що у неї пропущено, в зв'язку з тим, що немає світла і інтернет поганий, в неї пропущено більше 130 уроків. Щодня в медичному кабінеті жителів міста приймає лікар. Переважно люди звертаються з проблемами тиску або вірусними захворюваннями, каже Світлана Мандрич. У нас з травня лікарня на місці не працює. Її евакуювали, тому ми от на сьогоднішній день це для нас дуже велике таке досягнення, що у нас приймає лікар. Тут і зразу може виписувати. До речі, дуже гарний лікар і такий кандидат медичних наук, діагноз, судинний хірург. Новий пункт незламності жителя Оріхова побудували волонтери, вони ж пробурили ту свердловину, бо водопостачання в місті немає з вересня минулого року, зазначає Світлана Мандрич. Зараз ми чекаємо на поставку осмоса, це дуже велика очисна система, ми її тут будемо встановлювати, пропускна буде 3 куба в час, тобто люди навіть зможуть прийти і собі набрати води, тут доброї води очищеної. Майже кожна кімната пункту незглавності оснащена телевізором та інтернетом. За останній рік це чи не вперше жителі міста мають вільний доступ до інформації, розповідає Людмила Стоючова. В нас, ми вже... в нас телевізора, ми з початку війни його майже не бачили. Оце сюди прийшли подивитись, послухати хоч новини, а так в нас ні телевізора, ні радіо, і в нас такі прості телефони, що немає, в нас ні інтернету, нічого». Нині в Оріхові залишається жити близько півтори тисячі людей, серед них 20 дітей. Місто постійно перебуває під обстрілами окупантів, повідомила Світлана Мандрич. Крина Голунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Свій перший кулеметний постріл під час тренувань здійснив запорізький військовослужбовець на позивний боксер. Чоловік каже, від початку повномасштабної війни волонтерів, але торік влітку вирішив приєднатися до ЛАВ Збройних сил України. За цей час збрав участь у боях на Донецькому напрямку. Постріл! Ось такі тренування це дуже корисна річ, та вважаю, що якомога частіше треба проводити для хлопців такі тренування. Бо практика бо я до початку повномасштабної війни я взагалі не мав ніяких справ зі зброєю. Ну, а зараз практика необхідна. Військовий позивний ВДВ вже не вперше стріляє з РПГ-7. Зараз відточує майстерність. Каже, ця зброя ефективна проти окупантів. ВДВ згадує, як тільки зміг виїхати з окупації, одразу пішов до військомату. Бойового досвіду попередньо не мав. Гранату! <звук> Саму треба вчитися і все. І все буде виходити добре очі. Саме главное – ровно прицілитись і зробити постріл гарним, щоб він вилучив ціль. А так, так все буде добренько. Стріляти зі стрілецької зброї тренується і запорізький військовий на позивний «Лєший». Каже, до лав територіальної оборони приєднався торік – 25 лютого. До цього бойового досвіду не мав. Втім, вже встиг взяти участь у боях на Донецькому напрямку. Все треба було опановувати. Ми легка піхота, а закінчув кафедру 32 роки тому, маю звання по напрямку артилерія. То піхота і артилерія то різні напрямки. Все, все з нуля. Такі тренування дають теорію, ази і поняття. Як треба і що робити. Війна дає школу хоробрості. Тобто ти йдеш уже на війну, як на роботу. Це твоя праця. Нельзя нічого боятися. Окрім опановування вогнепальної зброї, військові вчилися правильно кидати гранати. При метанні зажав чоку, визначив собі ціль, висмикнув кільце. Гранату з притиснутою чекою можна тримати дуже довго, вона не зірветься. Після цього приготувалися, рукою показали собі ціль і кидаємо за голови. Граната! В АТО служив, воював, є бойовий досвід. Я в АТО служив, воював, є бойовий досвід, є чому вчити хлопців. Люди вмотивовані, хочуть воювати, це найголовніше. І навчати у такому випадку легко. Їм дається все легко. Вони знають, що там позаду всі наші родичі, тож навчати вмотивовану людину дуже легко. Ми з натівською зброєю вчимо працювати, всі освоюють достатньо швидко. Дають оркам прикорити так, що зоряні війни відпочивають. Головне у поводженні зі зброєю. Це навчитися правильно тримати, заряджати, хоч і бій триває. Але правил треба дотримуватися, аби не нашкодити побратимам, хто поруч. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне, Новини, Запоріжжя.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 Теж виділено близько 14 мільйонів. Це найпростіші укриття ремонти. Також в лікарнях продовжується поточний ремонт і капітальний бомбосховищ. Закумульована сума близько 30 мільйонів для потреб військових.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 Як залучати гуманітарну допомогу, спілкуватися з партнерами та презентувати свою організацію, безоплатно навчають у школі волонтерів, яка працює у Запоріжжі. Там запустили вже другий проєкт, котрий триватиме близько року. Відповідальний за програму навчання Юрій Білий каже: "З учасниками школи охоплюють 20 різних тем. Ми допомагаємо військовим збройним силам нашої теритоборони, нашим батальйоном тероборони, Збираємо кошти на якісь речі, харчові набори, на обмунтировання, допомагаємо медичними. Засоби. В житті завжди є чому навчатися, новий круг спілкування, нові взаємодії, нові друзі, партнери, більше допомоги ми можемо оказати нашій армії, нашим внутрішньопереміщеним особам. Волонтери в минулому році в анкетах писали, що ми хочемо отримати в наступних навчаннях. І шляхом рейтингу ми визначили ці 20 основних тем. Топ-три теми, які в нас будуть займати е, головний, головний час. Да? Перше – це розвиток особистості. Це номер один. Майже у, у кожної анкети кожна людина писала, я хочу розвиватися, я хочу отримати нові знання, я хочу бути корисним. Друге – це е, на, вміння написати, сформувати е, свої потреби. Це проєктний менеджмент. Тема номер три, яка в нас займає третю позицію – це е, зайнятість. Кожному, навіть, е, також і волонтеру, потрібна робота. Кожна людина буде ефективна, якщо вона буде мати основну роботу. Кожній темі буде приділятись всього, всього дві години теорії і 16 годин на кожні дві години – це буде практична діяльність. В'яжуть шкорпетки та збирають банки під окопні свічки. Це частина допомоги, яку організувала Наталія Огарьова разом із сусідами-пенсіонерами для українських бійців. Жінка каже, цієї зими почали ще й квасити капусту. Її їм привозили волонтери або купували власним коштом. з дівчатами зібрали 1800 гривень. От закупили капусту і і вчора приїжджали хлопці, і забрали капусту хлопцям на передаву і привезли нам трошки капусти. І ми оце сьогодні квасимо хлопцям. Волонтерством займаються з 2014 року, розповідає пані Наталія. Аби зібрати гроші військовим на медикаменти, навіть ходили колядувати на місцевий ринок, каже жінка. Ми нарядилися, побирали там які іще єсть Такі приличні. Кажу, Вір, є у тебе що красиве? Є. Кажу, не все ще подавала туди, а то ні. Кажу, наряджайся, а вона що? Кажу, будемо йти гроші збирати. Куди? Ну, в общем, нам, дедушка наш зробив плакат, і ми пішли по базарю. Пішли збирати гроші, хто скільки може. Ну, все було, і спасиба, і наслухалися всього. Ну, ми збрали гроші, по тим временам хлопцям, 3000 тисячі гривень. Жінка розповідає, під час АТО ООС збирали для військових подушки, матраси, простирадла та консервацію. «Всі свої загажники повитягали і збираємо на, на, на, на сітки. Ми збираємо на сітки, віщу, кошу є, а там одвозимо, а дівчата ж ріжуть і сітки в'яжуть в поляниці. У нас в школі вчителька. Рудов, і в неї там є дівчата, вони в'яжуть носки. І Віра Міхайловна Бойка у нас тут на вулиці, вона теж в'яже носки. Ми це в'яжемо носки і хлопцям передаємо носки туди на передову. От. А так, стараємося все, що можемо. Консервацію часто дуже забираємо. Нині передають військовим останню партію квашеної капусти в цьому році, каже пані Наталія. Зупинятись не збираються та вже приймають запити від військових. Чим можемо, тим і допомагаємо. І допомагаємо щиро від серця, від душі. І допомагаємо тому, що хочемо, щоб наша рідна Україна була незалежна, гарна, весела. І щоб всі наші діти, хлопці, онуки, батьки, ой, сини, всі повернулися додому і жили в мирі і в радощах. Карина Галунова, Геннадій Курчененко, Суспільне новини Запоріжжя.